في كل خالقات رأيتك وفي كل جميل لمستك في كل خالقات رأيتك وفي كل لمستك في حياتي كلها أعمالك رأيتك لمستك عرفتك شكرا لك I saw you, I saw you, I saw Talabtuk kathiran, fagittani isen. Heltuk kathiran, agaftani talabtuk kathiran, fagittani rafatu Sare kidney ��有 shukran 萊物自豆 عرفتك ان اشكر ملكا سمعت صوتك يهمس في اذني احسست نهضك في عروق داي. سمعت صوتك يهمس في اذني احسست نبضك في رقي يدي تنفست كنسيما في رئتي رايتك I'm stuck and I'm stuck and I'm stuck and I'm عرفتك في اقترابي وافتعادي في حنو قلبي كرغم عنادي عرفتك في اقترابي وافتعادي في حنو I'm رغم عيني تفرح a يوم ميلادي رأيتك لمستك Ra'ay tukene l'mas